السلام عليكم. السلام عليكم. كيفكم؟ الحمد لله. شوفونا اليوم استلمنا الراتب. واخيرا استلمنا الراتب. اجيب راشد. يعني بيقع زربيان. اكيد بيقع زربيان. بس انتم اكيد. من معه قاري منكم؟ انا معي قاري. ايوه وش عشان احنا نجيب راشد؟ يلا يلا ولد السلام عليكم. سلام كيفك طيب؟ يا أقول لك جيب لي قطمة رز وقطمه سكر ودبة زيت أيوه وا وإيش عادوا وإيش عادوا يا ربي وإيش وإيش صلصة تمام واسمه كرتون حليف شاي حليب ممتاز صغير حيوة. ده صلح. ده صلح. أيوة رأص أيوة يا محمد صالح تعال تعال يا محمد سالم كم الحساب؟ تلقصي. لا ساعتك ما تغشش تنقصني؟ والله والله ساعدتك عشان جبت لك اغلى اسعار. حاول بالله. حاول بالله. جبت لك سعر بقوه. يعني ماشي امل شيل راشد. حاول بالله تنقص. جبت لك سعر بقوه، وضعك داري انت بالاسعار وكل الدنيا غلاء وصار 320. طيب ما اقدرش اشيل راشد؟ خلاص ما تنسى الطلب. يا أيوة ابو الخبرة. لا مبارك بعد يصير يا محمد صالح. لا تاخذ نفس Such <laughs> O-O-O